Поверніть героїв додому. Хмельничани вчергове прийшли на акцію підтримки українських військовополонених в обласному центрі. 170 хмельницьких учнів запустили повітряних зміїв зі своїми малюнками. Для чого це зробили? Стрільба з лазерної рушниці. В одному із вишів Хмельницького відкрили інтерактивний тир. Хто може його відвідати? Вже більше року, ми нічого не знаємо, нічого не можемо почути про нього, як він там, як він там, що. Хмельничанка Неоніла, учасниця щотижневої акції «Поверніть героїв додому», говорить про онука, який, розповіла, перебуває в російському полоні. У руках жінка тримає вишити донькою український прапор і плакат, про який, каже, хотіла б забути. Надіюся, що цей плакат я більше його при собі не буду носити, що він вернеться додому щоб він і живим здоровим і неосходженим. Ще одна учасниця акції Інга розповіла, 11 місяців чекає з російського полону брата. Дуже чекаємо його, віримо в його якнайшвидше повернення з полону. І ну, підтримуємо всіма силами, всіх рідних, які збираються тут на акції кожну п'ятницю. Хмельницьке – єдине українське місто, за словами координаторки акції Лесі Стебло, жителі якого систематично з 19 серпня минулого року щоп'ятниці виходять на підтримку українців, які перебувають у російському полоні. На сьогоднішню 38-му акцію, розповіла Леся Стебло, прийшли 25 містян. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.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 Зараз люди там живуть. На що готують. Потреба є у всьому. І, і генератори, і балони, і газові маю на увазі, і, і одежа, і, ну, і, і продукти. Ну все треба. Ну і стройматеріали. На це все якось так дивитися, тут, тут дуже якось ну, боляче, тому що ну, скрізь там ж нема нічого.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 «Коли народжували?» «Першого травня». Коли, сінки, «Що ти там світаєшся, так? Да? Подобається, не подобається? Оці закрили, каже, не подобається? Ага, як ви себе почуваєте після пологів, дитинка?» «Я почуваюся добре, і Дитина теж». «Задоволені всім?» да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 Непоперечне там положення, ну не змогла народитися йшли в операційно. Буває, що з першого з одного з погляду розумієш лікаря, що що зробити, і ну, стараєшся все як сказала, так і робити. Це вас народився. Хто хлопчик, дівчинка, дівчинка, дівчинка? Моя друга дівчинка. А вже друга дівчинка. Так, перша чекає вдома свою сестричку з нетерпінням. Угу.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 Так підказують деколи, да, Лікаря, акушерка, да, такі бували випадки. Такі, да. На пологах акушерка і лікар – це невід'ємний тандем, каже лікарка-гінекологиня Наталя Мельник. Акушерка вона більше часу проводить з жінкою, ніж лікар, бо лікар, він є ну, один так, на всіх, як були чергові зміни, а акушерка 90 – 90%. На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 Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Документальний авторський проєкт Мирослави Барчук. Uh, is... У Європі не було масштабнішої війни із 45-го року. Уперше, західні та українські інтелектуали розкажуть, скільки насправді триває російсько-українська війна. Зараз це війна, яка закриває вже гештальти. Як українська армія протистоїть російській і руйнує міф про непереможність Другої армії світу? Що означатиме перемога України у цій війні? Це остання війна, останній обруч, після якого Україна буде незалежною. Остання війна. Скоро. На Суспільному. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.